ومسألة شوق وعظومك لا يبني الاجواد تفهمه هو الهوى ما ينجرع مر بعدك وما ينشم المشكلة مفارق بشر بالليل الليل أفزن مختنق بالطيف لو ما سلم الحج في أناتنا اتريد الصدق تعبان وبطرق عيون تبكي وجهي الطلوان اعلى ساعه وفوق راسي يسولف في ما مشتاق لك عطشان سير يا هو الله صويحبك غرقان دلل الحكي ببيناتنا تريد الصديق تعبان تعبان تعبان ابطرق عيون مالتي ان ترجع عيون عيون, عيون موت تبكي وجهي الطلوان على ساعه وفوق راسي سولي في الدفان ما مشتاق لك عطشان سير ياهو والله صويح يو آه يا والله صويحبك إيه بك غرقى يا يا تريد تشمت تعال الشمت وحدو همومي علي التمت قلب وحبك هذا ذنب وعبه هو يغلط وانا جاز بطيبه شوف طيبه قلبي بي في عمر شلتك وانت فوق شتافي دنيا حيه وبس علي التفت تريد الشمت تعالي الشمت أس وانا سبع الغابه وانا المفترس وينهم الاولاد؟ زيود انزل جوا يلا جيد يلا زود زود علي فوقهم اي وانا سبع الغابة وانا المفترس وانا سبع الغابة وانا المفترس وانا موش اليوم جد ولابس وانا موش اليوم اليوم اليوم عمي وانا موش اليوم جد ولابس هاي هاي هاي هاي هلا هلا هلا علي أمزول علي ويا راع الكلافه ويا معدلها شيخ علي يا راع الكلافة ويا معدلها علي تسود لك وانت تروج لها يا راع الكلافه ويا معدلها بني مالي تروج لها الله شل مودي عندي يا رجال ما تنسون هاي هاي هاي هاي هاي هاي إيهو جي سي تي بدأ يوال ماك تريدهنّ جي سي تي بدأ يوال ماك تريدهنّ يسيا نعوري دمشي واتبعنّ فيني ما لي تريدهمشي واتبعنّ تسيطي بداي والماء بداي هاي يا سالم، رجال يا يلا شالوا شالوا شالوا، هيا هيا هيا هيا والله لاروح بيروت وارمح علي من الصخره انا ونعم بالله بالقلب خلي طر طار طار طار طار طار والله والله والله والله والله والله ونخلي الفوسة حشرة طالت طالت طالت طالت طالت طالت طالت طالت طالت طالت طالت طالت طالت طالت طالت طالت طالت طالت طالت من طالت بالقناة هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هلا حراس الشباب هلا هلا وداخل غالي يا يا بعدها خيول اهلنا بالفزع تصهل بعد تبقاتنا من تنقرص تقتل واذا صارت عجايج وصار بي عزمار وعلى نيرانها ودخانها يقتل فينا احنا اللي يبلعنا يغوص احنا اللي يبلعنا يغوص احنا اللي يبلعنا يغوص احنا اللي اي وابن الناصرية راس بالعالي والتاريخ ما شاهد على افعالي دهدار الزلم والكلفة ابو علي وقوة باع العمارة يطوفوها انا مراهن على الموسي زفوه انا مراهن على الموسي زفوه وي وي البصرة جددنا الهدا ود اهل الكوز مراهن على السعد البصرة جددنا الهدا ود اهل الكوز مراهن على السعد جو اهل الس HALA HALA HALA I knew where I was saying, العب لعب بهم طشاره سويهم العب لعب بهم طشاره سويهم وشيد وشيد وشيد وشيد وشيد وشيد وشيد وشيد وشيد وشيد وشيد وشيد وشيد وشيد وشيد وشيد وشيد وشيد جناح طياره وشيد جناح طياره نستيهد اهدى على الغيب بحجاره العب لعبيهم طشاره اسويهم العب لعبيهم اشيل واشيل واشيل واشيل واشيل واشيل واشيل اشد طياره اشد جناحي طياره طقه طقه طقه قرب يتقرب يا أبويا من الغار لا يا من يا لو ازعل يوم الكون خليه مهزوم يا سد ازعل الكون مهزوم وقت النوم ياك ست وقت النوم طقطق <تصفيق> طقطق طقطق طقطق طقطق طقطق تيجا يا يا يا نسير لكاعد كاعد كاع ونرقعها دارثا سيد العال العال العال نقطعها دارثا الرايه السعد السعد السعد نوقعها دارثا الرايه السعد السعد السعد نوقعها دارثا عياله عياله عياله لك واهل امك لك واهل امك عياله اهلك واهل امك عياله هاك اما جوا الاولاد شباب قلي جوا حبيبي <تصفيق> ضاع رباط الحج وتفسيرها <تصفيق> صار يا مرعش بعيرو صغيرها صغيرها زي صار يا مرعش بعيرو نص عمور نص عمور النص عمور والغزال يريد ياخذ عن مردلون دلون وفوهين اللي وفاة اللي هني والحبق تفاء اللي هني والفوين اللي وفاة اللي هني والحبق تفاء زايد ماجه زايد مايه واليوم اليوم شر زايد معايا و اليوم زايد معايا و واسمع حجي زا عمايو